Macron se implică în scandalul politic din România. Mesaj exploziv ale Fului Franiei, salut munca președintelui Iohannis, care nu îi lasara din mână. Există o ascensiune a democraciilor liberale în Europa, a declarat Duminic, într-un interviu, presubliniere dintele francez Emmanuel Macron, care a adugat ce independent ca magistracilor este pus în pericol în cerca ca Polonia sublinierei Ungaria, dar sublinierei de ce treuni în România, salutând în acest context munca presublinierea dintelui Claus Johannis, care cine lucrurile sub control. Iau Europa subliniere acum este... Nu împrete subliniereiesc nici una dintre valorile, premierului Ungar, Victor Orban, dar el este acolo, a fost ales. A la o ascensiune a democraciilor liberale, a spus Macron într-un amplu interviu pentru BFM TV, remece subliniere imediat apart, la una îndeprei subliniere din ce. De o parte, vede democracii unde în rândul populației s-a instalat un fel de obose alți. Democracii care s-au obișnuit cu sub liniere în mit, cu furia sublinierei unde se înregistrează o resubliniere a populismului, care este denuncat moral. Dar nu este sublinierea, i atacat la baza sa, a declarat presublinierea din telefrancez. De cealaltă parte, sunt democrațiile liberale unde se spune, vedeți, acest subliniere oamenii sunt slabi. Atunci nu mai respectă democrația. Atac mei independent ca magistracilor, a mai spus Macron, care a oferit exemplele Poloniei sublinierei Ungariei sublinierei a spus ceea ce la sublinierei lucrul încearcând în România, salutând în acest context munca presubliniere dintelui român Claus Iohannis, care cine lucrurile sub control? De aceea, vreau în Franța o democrație puternic sublinierei clar, în care cel ce a primit un mandat decide sublinierei în sublinierei asum. Sunt de părere ce poți fi în acela subliniere -i timp democrat sublinieră-i puternic, a afirmat Macron. Cred într-o Europă suverană, adică o Europă care oferă protecție în fața marilor riscuri. Trezirea europeană de aici trebuie să pornească. Avem nevoie de această vitalitate europeană, a mai declarat el spre finalul interviului, conform Ager Press.